Sasa ndugu zangu sisi kama taifa tunapita kipindi kigumu. Nawaomba sana wana Mbea. na wasio wanachadema. Watanzania wote wanaoyependa haki katika taifa hili. Hiki ndicho kipindi cha kuyumba. Hiki ni kipindi cha kuimarika. Muda mfupi nilikuwa napitia maandiko mbalimbali mbali ambayo watu mbalimbali mbali vile vile hulitumia. Nikakutana na andiko lililotoka katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili. Sijumni nile nilisome. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wakuetu. Maana kama wangalikuwa wakuetu wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba sisi si wote waliowakuetu tulio kuwa nao. ndugu zangu ana mnapitia majaribu mengi Kufungwa kwa sugu na masonga ilikuwa ni ishara ya kutimilia maneno ya Mungu Hamta uona ufalme wa mbinguni kama mjapita katika kazi ya Bwana na inchi nzima inapitia katika mapitio mengi magumu viongozi wanashitakiwa wengine wanafungwa wengine wanauawa wengine wanapigwa risasi ni wakati wa kuonyesha umoja wetu na sio umoja wanachadema chama pekee na sisi tizi ninatambua kwamba mama alipata uchungu sana pale ulipofungwa kwa kuonewa pale gereza lakini hii iwe ni mbegu ambayo itatusaidia wote tusimame katika haki kuhakikisha tunatetere demokrasia kuhakisha haki za watu zinalindwa uhuru wa mawazo kama Mungu ambavyo alituweka hapa duniani wote tuheshimiane kwa sababu wote ni watu wa muhimu katika dunia hii hakuna ambaye moja ambaye ana umuhimu lakini mama ameacha nini mama ameacha zawadi kubwa sana kwa taifa la Tanzania ni kati kat ya watu wa waliotumia walio tumia muda wao vizuri humu duniani na kuacha tunu ambayo leo mitani ni kulikuwa nasikia wanasema rais wa Mbea kuzaa ni jambo moja kulea mtoto ni jambo jingine. Kuna watu wengi wamezaa wameshindwa kulea. Lakini mama amezaa akarea, Raisi wa Mbeya. ndio lakini ya jaminu, tunatakiwa kuishi kama jambii wale ambao wamefikia utaratibu wa utarati kwa kususia mambo yanayofanyika ya jambii tuya keleza mahali. Serikali iko bajili ya kufariji. Inamfaridi nuguangu hiki ni sana ndugu amajamani kipindi kigumu neno kubwa ni faraja na shukuru kwa wote ndio tumelisalama sembali baada siasa lakini unapokuja na basi sio kama haya ya kufiwa ni wajibu wetu sisi wote kuungana pamoja na kulia pamoja na kusikitika pamoja sana mama leo alikotoka alizaliwa tarehe 25 Desemba mwaka alikuwa na equivalent ya Baimani dalishule msingi Maisha wa kwa yake mkubwa uja ta kama majumbani alikuwa mkulima mdogo na baadaye akawa na title ya kwa mjani toka mwaka mbili mume wake alifariki mzee Osman ni Cosmas Green ugonjwa wa kifua kweli mama alikuwa na la IP kama walivyokuwa wazima wengi lakini alizidiwa huu mwezi Februari wiki moja baada ya mimi mtoto kufungwa gerezani na mpaka mauti alikomkuta mama Asteria aliamini nilifungwa kwa kuonewa na aliumia sana kitu ambacho kilipelekea wiki moja ya kufungwa pressure kupanda kuliko kawaida na ikaenda kusababisha figo zake kufee